سكون داري عمطر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في قناة اسكندراني العاب النهاردة يا جماعة نخش في السيرفر كاله هلين وعده خمسين معلن هنخش دي اول تجربة لنا في السيرفر واللي عايز سجل معنا فيديو في السيرفر الغريب ده يقدر يسجل معنا فيديو ان شاء الله يلا بنا نخش ونشوف هنختار شخصيتها اه يا جماعه دخلنا نختار اللي يعجبكم شوفوا هتختار ايه رامي ولا ايه بالظبط انا افضل الراهب الراهب ممتاز جامد جدا اسكندراني العاب اسكندراني دوت العاب ونخش اهو أعمل ايميل طبعا اهو قدام حضراتكم طبعا انا هقعد ألفن على الايميل الهدف من الفيديو دوت ايه انك لو عايز تسجل معايا فيديو فقط مش الهدف اللي انا اشوف الحاجات وكده لا الهدف من الفيديو اللي احنا نتكلم عن السيرفر ومثلا إيه؟ اهو اخدت انجاز من خلال رأسه بس <تصفيق> ومثلا انا دلوقتي عايز اشوف عايز اشوف السيرفرات السيرفرات اخبارها ايه مثلا في السوق في الضرب في الكلام الحاجات دي كلها سهلة جدا ان اي حد يعرفها من خلال دخوله للسيرفر بس نشوف كده نشوف كده نشوف السوق احوالي ايه البيع سيبين مش عارف ازا ببيع سيبين بص كرة التنين عاملة 900 الف فضة لا لا لا ولاي الاول ولاي جدا طبعا هالو ده عاملين ومستوى وعشرين نعم لا لا لا السيرفر ده يختلف عن الاخرون <تصفيق> ممكن نكون عشان سيرفر جديد اه سيرفر جامد الصراحه طيب يا جماعة يا جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقعد ألف في السيرفر واللي عنده فكرة جديدة في السيرفر واللي عايز يسجل معايا فيديو فكرة جديدة هو افتقرها وقعد يقول عايز أسجل عايز أسجل وعايز حد يسجل معايا الفكرة وكده ياخدني معايا لو هو قوي ياخدني معايا أقف وأسجل وهو, وهو يضرب وأنا أسجله تمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو الله يقولوا وفعل زر الجرس